مسئلہ سماعت فرما لیں ایک مسئلہ سماج فرما لیں بہت ضروری مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے بسا اوقات میرے سے کافی سارے احباب نے پوچھا بھی ہے تو میں نے ان کو بتا بھی دیا تھا لیکن میں نے کہا جمعے والے دن بھی مزید میں اس کی وضاحت کر دوں گا یہ جو کنڈے پکائے جاتے ہیں احباب نے مجھ سے پوچھا کہ جی کیا یہ پکانا کھانا جائز ہے تو حضرت جی کنڈے جو ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عام کی نیاز کے لیے پکائے جاتے ہیں اگر کوئی عام بندہ ہمارے جیسا بندہ اگر مر جائے تو اس کا ہوتا ہے اصارِ ثواب جو ہم کرتے ہیں اگر کوئی بزرگ اس دنیا سے چلے جائیں صحابی رسول چلے جائیں اہل بیت اتحار میں سے اگر کسی کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں نیاز حضرت امام جعفر اسادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی نیاز کے لیے جو کنڈے پکائے جاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ پکا بھی سکتے ہیں اور آپ کھا بھی سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پارٹی اپنی ہو شرط یہ ہے کہ پارٹی اپنی ہو غیر نا ہو آپ سمجھ گئے میں ان کا نام بھی ممبر پہ لینا پسند نہیں کرتا کہ جو ہمارے امام کے قاتل ہیں ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے پارٹی اپنی ہو کنڈے کھانا جائز ہے بلکہ رج کے کھائیں لیکن اس کو دین کا حصہ نہیں بنانا ان کو اپنے اوپر فرض نہیں کرنا اپنے اوپر لازم نہیں کرنا اور یہ بھی نہیں کہ صرف کنڈے ہی بنانے ہیں آپ بڑا پتیلا بھی بنا سکتے ہیں آپ بڑی دیگ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ نے وہ مٹی کے برتن میں ہی کھلانا ہے آپ جس میں مرضی کھلائیں یہ چیزیں جو ہے غلط ہے کہ آپ اس کو لازم کر لیں یا آپ اس کو لازم کریں کہ آپ نے یہ دینی ہے تو دینی ہی کنڈوں میں ہے یہ غلط ہے اگر آپ دے رہے ہیں تو جس مرضی برتن میں دے لیں اور آپ نے اگر دینیا تو یہ نہیں کہ آپ نے فرض کر لیا کہ ہم نے کنڈے ہی بنا کے دینے آپ جس مرضی برتن میں دیں جیسے مرضی دیں چھوٹا بڑا جس طرح مرضی برتن ہو مٹی کا ہے لوہے کا ہے اسٹیل کا ہے سلور کا ہے سونے کا ہے چاندی کا ہے جس طرح کا مرضی آپ اس میں دے سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بنانے والا مومن ہو عاشق رسول ہو اہل بیت کا وفادار ہو اور کھانے والا بھی اہلِت کا وفادار وہ تو کھا سکتا ہے مگر نہیں کھا سکتا باقی رب تعالیٰ جس کو توفیق دے جس کے نصیب میں لکھا ہو وہ کھاتا ہی ہے مگر نہ اعتراض ہی کرتے ہیں رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اطافتا.